નામ બદલાઈશું વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષણ પ્રત્યે સરકારી અને બિન સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સમાવેશી પ્રયાસો નો અભાવ રહ્યો તથા તે તરફ ક્યારેય કોઈ ધ્યાન અપાયું નથી સમાજ અને સભ્યતાના વિકાસમાં પરિવર્તન થવાને કારણે ત્યાર પછી સમાજમાં વ્યવહારમાં પરિવર્તન આવ્યું એટલે કે શરૂઆતમાં વિકલાંગ બાળકોને શિક્ષણ માટે ધ્યાન અપાતું ન પરંતુ સમાજનું પરિવર્તન આવવાને કારણે પછી વિચારો શરૂ થયા થોડા વર્ષો પછી તેમના શિક્ષણ માટે પ્રયત્નો શરૂ થયા પરંતુ વિકલાંગ બાળકોને અન્ય બાળકોથી સમો જુદા સમજવામાં આવ્યા તેમના માટે એવી વિચારધારા હતી કે તેઓ સામાન્ય શાળાઓમાં શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાનું યોગ્ય નથી તેથી પહેલી વાર તેઓને વિશિષ્ટ શિક્ષણ આપવા માટે વિશિષ્ટ શાળાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી આવા વિકલાંગ બાળકોનું શિક્ષણ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓથી અલગ રીતે વિશિષ્ટ શાળામાં શિક્ષણ સ્વરૂપે આપવાનું શરૂ થયું એટલે કે વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષણ પ્રત્યે शुरू थे विशिष्ट शालाओ स्थापी आगे वीसमी सदी उत्तराधा नव विचारों तथा धारण आधारित विकलांग शिक्षण नव दिशाओं द्वार खुद्याजवा लगे कि विकलांग बा जुदा વિકલાંગ બાળક એક એવું બાળક છે જેની જરૂરિયાત પણ વિશિષ્ટ પ્રકારની છે અથવા તેઓ વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવે છે એટલે કે હવે બધા એવું માનવા માંડ્યા હતા કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવે છે વિકલાંગ બાળકોએ સમાજના અન્ય સભ્યોની જેમ વિકલાંગ બાળકોને પણ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા તથા સમસ્ત સમાજમાં સહભાગી બનાવવા સમાન અધિકારો આપવા જોઈએ એટલે કે વિકલાંગ બાળકોને પણ બધા અધિકારો આપવા જોઈએ ત્યાર પછી પછી તજજ્ઞોના વિચારોની સ્પષ્ટતા અને સલાહ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખી વિશેષ રૂપથી તેઓને સમાવેશી શિક્ષણમાં જોડવા જોઈએ હવે આપણે જોઈએ કે આ પ્રકરણમાં આપણે શું શું શીખવાના છે તો કે આ પ્રકરણમાં આપણે શિક્ષણમાં અલગ કરવું એકીકરણ અને સમાવેશની સંકલ્પનાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં શિક્ષણ તથા ભારતીય પરિપ્રેક્ષ સમાવેશી શિક્ષણ ઉપર વિસ્તારથી સમજ મેળવીશું तो जो है पहलूँ शिक्षण में अलगपण शिक्षण में अलगपण एट अलग कर शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण अलग कर विद्यार्थी है अलग आप रेग्युलर साक ने अलग शाला बना अथवा तो अलग सगवड़ी શિક્ષણ વ્યવસ્થા અલગ કરીને વિશિષ્ટ શિક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા શિક્ષણ આપવાનું હતું આજે મેં વાત કરી સામાન્ય શિક્ષણ નહીં સામાન્ય શિક્ષણ શાળામાં નહીં પરંતુ વિકલાંગની અલગ શાળાઓમાં પણાની શિક્ષણ વ્યવસ્થા વિકલાંગ બાળકોને સમાજના જ એક અંગ તરીકે સમજતી ન હતી હજીતા વિકલાંગ બાળકોને સામાન્ય શિક્ષણ આપવા માટે બધા રેડી નહોતા હજીતા એવું જ માનવામાં આવતા હતા કે તે વિકલાંગ લોકો અલગ છે એક અંગ તરીકે તેને સમજતા નહોતા जो आप जो एक चुर्ण चुर्ण है कि मोटू जो सर्कल है तम आप कही सकें कि सा अलग कर स्मोल सर्कल है अलग करत कहूं शिक्षण में अलग तो शिक्षण में अलग फण अपने आकृति जो शक शिक्षण में अलग फण त्यारे ज़्यादा विकलांग विद्यार्थी संपूर्णपण अलग रही शीखे खास कर विकासशील देशों में शिक्षण में अलगपागे विशिष्ट शाला में जैसे कि जो विकासशील देशों ने ती वस्तु जवाण के विशिष्ट शाला विशिष्ट शाला बनाती है जे खास ने विकलांग विद्यार्थी शिक्षण बनाली होता विकलांग विद्यार्थी संपूर्ण रीते अलग वर्घ स्वरूपे हो એટલે કે જે વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ છે તેના માટે એક અલગ જ વર્ગાખંડમાં શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું શિક્ષણ વિકલાંગ બાળકોને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં એક સમસ્યા સ્વરૂપે જુએ છે અને શીખવા માટેનો અવરોધ સમજે છે તે વિકલાંગ બાળકોને અવરોધ સ્વરૂપે સમજતા હતા આ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં વિકલાંગ બાળકોને સંપૂર્ણ રીતે અલગ અભ્યાસ શીખે છે અને તે જ રીતે તેઓનું મૂલ્યાંકન પણ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે એટલે કે તેમનું શિક્ષણ તો અલગ આપવામાં આવતું પરંતુ તેનું મૂલ્યાંકન અલગ કરવામાં આવતું તેને સામાન્ય શિક્ષણનું જો મૂલ્યાંકન પણ કરવામાં આવતું નહોતું આ શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું ઉદાહરણ છે વિશિષ્ટ શાળા હવે ઉદાહરણ છે વિશિષ્ટ શાળા એટલે હવે આપણે જોઈએ કે વિશિષ્ટ શાળા એટલી કે વિશિષ્ટ શાળા એટલે એવી શાળા કે જ્યાં વિકલાંગ બાળકોની વિકલાંગતાને અનુરૂપ વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમ વિશિષ્ટ શિક્ષકો વિશિષ્ટ અધ્યાપનની પદ્ધતિઓ વિશિષ્ટ મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓ વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક સાધનો વિશિષ્ટ શાળાનું મકાન અને વર્ગખણ વ્યવસ્થા એમ બધું વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોય તો આપણે એમ પૂછે કે વિશિષ્ટ શાળાની વ્યાખ્યા આપો તો આ આપણે લખી શકીએ કે ત્યાં વિકલાંગતાને ધ્યાનમાં રાખી ત્યાંનો અભ્યાસક્રમ શિક્ષકો અધ્યાપનની પદ્ધતિઓ મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓ શૈક્ષણિક સાધનો અને શાળાનું મકાન અને વર્ગસંઘ બધું વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોય તો તેને વિશિષ્ટ શાળા કહી શકાય સમાજમાં શ્રવણમંદ બાળકો દ્રષ્ટિહીન બાળકો બૌદ્ધિક અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો મગજનો લખો ધરાવતા બાળકો માટેની અલગથી જે શાળાઓ વિદ્યમાન છે તે બધી વિશિષ્ટ શાળાઓ છે હવે જોયું કે એક અલગપણું હતું શિક્ષણમાં તેમાં હવે પરિવર્તન આવ્યું તેમાં થોડોક વિચાર आग बढ़ियों तो विचार तो शिक्षण में एकीकरण तो आप जो कि अलगपणा शिक्षण पीछे शिक्षण में एकीकरण एक एकी की विचारधारा अस्तित्व में आ जो आप जी छे कि शिक्षण में एकीकरण एट तो शाला में मोटू सर्कल है सांय शाला कीधेली है जे ओला शिक्षण में अलगपणूँ त्याल वर्गखंड सुविधा करती है एट कि एक अलग जगह ઉપરની આકૃતિમાં દ્રશ્યમાન થાય છે કે તેમ અલગ અલગ કરેલા વિકલાંગ બાળકોને તેમના જૂથમાં રાખીને મુખ્ય સમાજના પ્રવાહની સામાન્ય શાળામાં શિક્ષણ માટે મૂકવામાં આવે તેની શિક્ષણ માહિતી કહે છે સામાન્ય શાળામાં શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું લીધા તેમને તેમને જ વિકલાંગ બાળકોના જૂથ સાથે અલગ કરીને રાખવામાં આવ્યા શિક્ષણમાં એકીકરણ સમાવેશી શિક્ષણ સમાન છે પરંતુ ક્ષમતા પ્રત્યેની કોઈ પણ વૈચારિક પ્રતિબદ્ધતા વિના એકીકરણ ઘણી વાર સમાવેશન સાથે ધરાવે છે કારણ કે અહીં વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય પ્રવાહના વર્ગખંડમાં મૂકવામાં આવે છે જે સમાવેશની દિશામાં એક પગલું છે આગળ જોઈએ જોકે જો શાળામાં કોઈ પરિવર્તન થયું ન હોય અને વિદ્યાર્થીઓને સમાન માનવામાં આવતા ન હોય જો વર્ગખંડમાં બધા વિદ્યાર્થીઓને સમજવા માટે અભ્યાસક્રમ ભણાવવામાં ન આવે તો વિદ્યાર્થીઓ એકીકૃત કે સંકલિત છે પરંતુ શાળામાં સામેલ નથી તેમ કહી શકાય એટલે કે હવે વિકલાંગ બાળકોને શાળામાં નહીં તો લીધા પરંતુ તે અભ્યાસક્રમ ભણાવવાની પદ્ધતિના બદલે તેના ઉપર કોઈ ધ્યાન આપવામાં ન આવે તેને એક અંગ શિક્ષણમાં એક અંગ તરીકે જો ન ગણે અને જો નોર્મલી સામાન્ય રીતે શાળામાં ભણાવતા હોય તે રીતના ભણાવે તો સંકલિત થયા પરંતુ શાળામાં સામેલ નથી તેમ કહી શકાય આવા એકીકરણ કે સંકલનથી વધુ ફાયદો થયો નહીં વળી એકીકૃત સંકલિત શિક્ષણમાં વિકલાંગ બાળકોને એક સમસ્યારૂપ માનવામાં આવતા હતા પકે એકીકૃત કરી એટલે કે એકીકરણ કરી કઈ ફાયદો તો થયો ને પરંતુ વિકલાંગ બાળકોને સમસ્યારૂપ માનવામાં આવતા હતા હવે આગળ જોઈએ તો હવે પાછું પરિવર્તન પાછા નવા વિચારો આવેદ્યાર્થી એટલે કે બિન વિકલાંગીત વિદ્યાર્થી ભણે છે અને સાથે સાથે વિકલાંગિત વ્યક્તિ વિદ્યાર્થી પણ ભણે છે તો તેને આપણે શું કહીશું આ જે હવે નવું ડેવલપમેન્ટ આવ્યું છે એનું શું નામ છે અને શું છે બધું એ આપણે જોઈએ તો એને કહેવાય છે શિક્ષણમાં સમાવેશ અંતે સમાજમાં વિકલાંગતા પ્રત્યે જાગૃતતા આવી સમાજના સૌ લોકો વિકલાંગ બાળકોને અને વ્યક્તિઓને સ્વીકારતા થયા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ પણ આ સમાજના અભિન્ન અંગો છે એવું માનવા લાગ્યા એટલે કે મસ્ત પરિવર્તન આવ્યું કે સમાજના સૌ લોકો જાગૃત થઈ ગયા તે વિકલાંગ બાળકોને અભિન્ન સમજવા લાગ્યા પછી જે સમાજમાં દરેકને સમાન તકો શિક્ષણના અધિકારો રોજગારીની તકો તથા નાગરિકતાનું ગૌરવ મળવા લાગ્યા આ સમાજમાં દરેક વર્ગ જાતિ વર્ણ લિંગ સામાજિક દરજ્જા સંસ્કૃતિ ભાષાકીય વગેરે માટે સૂત્રતા આવવા લાગી આ વિચારધારાનું સમાવેશન થાય છે પેલું તો એ કે વ્યાખ્યા છે અને હવે આપણે એને સમજીએ કે સમાજમાં દરેકની સમાન તકો શિક્ષણના અધિકાર રોજગારી તકો તથા નાગરિકતાનું ગૌરવ મળવા લાગ્યું એટલે કે બધાને સમાન અધિકારો મળવા લાગ્યા રોજગારીની તકો મળવા લાગી ગૌરવ મળવા લાગ્યું આ સમાજમાં દરેક વર્ગ જાતિ વર્ણલિંગ સામાજિક આર્થિક દરજ્જા સંસ્કૃતિ ભાષાકીય વગેરે માટે એક સૂત્રતા આવવા લાગી મસ્ત પરિવર્તન આવ્યું પછી છે શિક્ષણમાં સમાવેશન અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ફેલાય તે રીતે શિક્ષણ પ્રણાલીને મજબૂત કરવાની એક પ્રક્રિયા છે संचालक ते मा शिक्षकों વિદ્યાર્થીઓને તો ખાસ સકારાત્મક થવું જોઈએ વિકલાંગિત વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે કારણ કે બિનવિકલાંગિત વિદ્યાર્થી છે તેની સાથે વિકલાંગિત વિદ્યાર્થી રહેશે તો તેને કંઈક નવું શીખવા મળશે તમે એની પાસેથી કંઈક શીખી પોતે વિકલાંગિત જે વિદ્યાર્થી છે તે બિનવિકલાંગિત વિદ્યાર્થીઓને જોઈ એની પાસેથી કંઈક જ્ઞાન મેળવશે એને જાગૃતિ થશે અને તેને એમ થશે કે મારે આ કરવું જોઈએ એમ બંને અરસપરસ સાથે મળી અને સકારાત્મક ભાવથી રહ્યો છે તો ઘણું શિક્ષણમાં ડેવલપમેન્ટ થશે અને હા સંચાલકો અને શિક્ષકોનો પણ સકારાત્મક ભાવ હોવો છે સમાવેશી શિક્ષણ એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે બધા વિદ્યાર્થીઓ મુખ્ય પ્રવાહના વગેકના કોઈ અથવા ઓછામાં ઓછા પ્રતિબંધિત પાઠવમાં પ્રવેશ મેળવે ंगलांगित् बने समझाई जाए वी सारी रीतना समझाई जाए શિક્ષણમાં સમાવેશાની સં સંસાધનનો બગાડ અટકાવે છે તે વર્ગકારના બધા વિદ્યાર્થીઓને એક સમાન શિક્ષણ આપવાની વાત કરે છે એટલે કે જે વિકલાંગિત વિદ્યાર્થી છે અને બિનવિકલાંગિત વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી છે બંનેને સમાન રીતે શિક્ષણ મળવું જોઈએ અધ્યનને એ બતાવ્યું છે કે સમાવેશી પ્રણાલી ન હોય તેની તુલના જે પ્રણાલીઓ સમાવેશી હોય તે ડ્રોપ દર અને ધોરણનું પુનરાવર્તન ઘટાડે છે અને ઉચ્ચતમ સરેરાશ ધરાવે છે દરેક બાળક શીખવા માટે સક્ષમ છે શિક્ષણમાં સમાવેશન ક્યારે સંપન્ન થાય છે જ્યારે વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ તથા બિનવિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ એક જ વર્ગે પણ સહભાગી બને અને શિક્ષણ મેળવે આ સંદર્ભમાં ખેલ સંશોધનો દર્શાવે છે કે જ્યારે તેનો શિક્ષણ વધતો જાય છે એટલે કે વિકલાંગ વ્યક્તિ છે તે બિનવિકલાંગિત વ્યક્તિ સાથે અભ્યાસ કરે તો તેનું ડેવલપમેન્ટ એ શિક્ષણમાં સારું થાય છે અને તે ખૂબ સારી રીતના શીખી શકે છે એ પછી છે આ અન્ય એ સમાવેશ વિશે છ વિચારસરણીની સમાવેશન શિસ્તબદ્ધ બહિષ્કારની પ્રતિક્રિયા તરીકે સમાવેશન બહિષ્કરણ પ્રત્યે સંવેદનશીલ માનવામાં આવતા બધા જૂથોના સંબંધમાં સમાવેશ બધા માટે શાળાના વિકાસ તરીકે સમાવેશ શિક્ષણ અને સમાજ માટે અભિગમ તરીકે સમાવેશ તો આ આપણે જોયું અને આપણે સમાવેશી શિક્ષણમાં એક નો મુદ્દો કમ્પ્લીટ કર્યો થેન્ક યુ